النهارده هنتكلم عن برنامج مهم جدا وهو برنامج مصر الرقميه برنامج مصر الرقميه من اعظم ما انتجته المنظومه الحكوميه في مصر في خدمات كتيره منها التموين والتوصيخ والتامينات الاجتماعيه والمركبات والرخص الخاصه بالمواطن والشهر العقاري وكل ما يتعلق بالشهر العقاري وخدماته الضرائب العقاريه السجل التجاري خدمات القضايا والقضايا المسجله على المواطن ممكن يكون بدون علمه أو بعلمه المحاكم وكل ما يتعلق بالمحاكم والأحوال المدنية لو أخدنا كل بند كل بند محتاج فقرة مستقلة بذاتها ولكن إحنا هندي نبذه عن الخدمات العامة اللي تقدر أن تشتغل عليها في المنظومة الحكومية حيث يمكنك من خلال هذا البرنامج إجراء الكثير من الأمور المتعلقة بالعلاقة المواطن بالمنظومة الحكومية التموين تقدر تفعل بطاقة التموين، إصدار بدل تالف لبطاقة التموين، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل التموين، ضم أفراد أسرة، الإستعلام عن الصرف، إضافة الأبناء، إضافة صرف التموين، إضافة الزوجة، إيقاف نفس وإيقاف بطاقة التموين أو تعديلها أو تغييرها، في غير بطاقة التموين كل ما يتعلق بالتوثيق الحكومي، الإستعلام عن سريان محرر مميكن وتحرير توكيل وتحرير اقرار بالشطب تحرير اقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحيه بنفسك وخدمات اخرى كتير توكيل عام تقدر تعمل توكيل عام وطبعا تستلمه من الاداره المتعلقه بالشهر العقاري تحرير توكيل من الامور الزوجيه حجز موعد عندنا التأمينات الاجتماعية وكل ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية من الاستعلام عن البيانات الأساسية عرض رصيد المنشأة اذا كان عندك منشأة تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن أوعية الأجور وما يتعلق بها والاستعلام عن العمالة والاستعلام عن كشف حساب منشأة الاستعلام عن عمليات المقاولة التابعة للمنشأة الاستعلام عن سيارات المنشأة والاستعلام عن العمالة المنتهية طبعا ده فيما يتعلق باصحاب المنشات. المركبات كل المركبات اللي هي بتضم اسم المواطن طبعا ممكن تقدر تعمل خدمات مختلفه من سداد مخالفات تجديد رخصه المركبات ممكن تجي لك التجديد على البيت بدل فائد بدل تالف تحرير توثيق عقد بيع مركبه تحرير توكيل بيع مركبه تحرير توكيل اداره المركبه استعلام عن المخالفات التأكد من صحة بيانات مركبة، سداد مخالفات مركبة، توثيق عقد بيع، توكيل بيع دراجة نارية، توكيل إدارة دراجة نارية، يعني مجموعة من الخدمات المتنوعة، طبعا الرخص اللي باسم المواطن والاستعلام عن المخالفات والتظلم من المخالفات ممكن تقدر لو عندك مخالفة ممكن تتظلم عليها من خلال المنظومة. سداد المخالفات إصدار بدل تالف لرخصة القيادة إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة سداد مخالفات رخصة القيادة كل هذه الخدمات من خلال منظومة مصر الرقمية الشهر العقاري وما يتعلق بالشهر العقاري تقدر تعمل توكيل إصدار توكيل الاستعلام عن التوكيل في خدمات كثيرة تقدر أنك أنت تستفيد بها من خلال برنامج مصر الرقميه فيما يتعلق بالتوكيلات بالشهر العقاري وما يتعلق بالضرائب العقاريه السجل التجاري ممكن تقدر تستخرج سجل تجاري بدون الزهور بدون الذهاب الى مصلحه السجل التجاري علشان تقدر تستلم هناك وممكن السجل التجاري يجي لك على العنوان الخاص بيك طبعا كل ما يتعلق بخدمات السجل التجاري من إصدار من الحجوزات من طلبات موافقة وفحص أمني وطلبات شهادات سلبية وطلب قيد أفراد على المنظومة السجل التجاري خدمات القضايا أحياناً ممكن يبقى عليك قضايا وأنت ما تعرفش طبعاً من خلال هذه الخدمة تقدر تعرف الاستعلام عن كل الخدمات والدعاوى القضائية والاستعلام عن حدوث اي نوع من انواع الاستئناف والاستعلام عن المطالبات والاستعلام عن كافة الاجراءات المتعلقة بالقضايا في خدمات المحاكم كذلك بنفس الشيء تسجيل محامي لو انت عايز تسجل محامي او اقامة دعوة مدنية بالمحاكم واخر حاجة الاحوال المدنية انك انت تقدر تستخرج بطاقة بدل فائد، بدل تالف شهادة ميلاد شهادة وفاة قسيمة زواج قسيمة طلاق إصدار شهادات ميلاد مميكنه لأول مرة أو أي نوع من أنواع المحررات الرسمية تقدر تقدم الطلبات بتاعتها لك على البيت كل بند من دول محتاج طبعا فيديو لوحده ولكن احنا اتكلمنا بشكل عام لو أي حد محتاج اي معلومات اضافيه ممكن نكتبها في التعليقات واحنا نبقى نفرد لها فيديو خاص بها شكرا جزيلا